هذا هو الفيديو الذي أرعب أمريكا وأرعب كل أعداء إيران في إشراقة. إيران وأخيراً استطاعت أن تنتج الصواريخ الفرط صوتية والتي كانت حكراً من قبل على دول معينة ومحدودة في العالم. وهي صواريخ أحياناً تحلق خارج الغلاف القوي بعيداً عن الأقمار الصناعية وعن الرصد للأقمار الصناعية لها. إيران أخيراً تمكنت من امتلاك هذا النوع من الصواريخ وانضمت إلى قائمة الكبار أو إلى قائمة الأربع الدول السابقة التي هي الصين وأمريكا وكوريا الشمالية وروسيا. الصواريخ الآن أصبحت المنطقة أصبحت إسرائيل لا تبعد عن إيران بسبب سرعة هذا الصواريخ إلا دقائق معدودة فقط إلى جانب أيضا القوة الجوية للطائرات الإيرانية والتي قلبت موازين المعركة في أوكرانيا لصالح الطرف الروسي هذه الرسائل هي رسائل عبر الحدود إلى كل من يحاول العبث بالأمن الداخلي الإيراني أو حتى المساس ده.